Безстрокова акція «Поверніть героїв додому» відбулася у Хмельницькому. Хто долучився до заходу? Вакцинація від COVID-19. Які зміни відбулись і чи є дитяча вакцина на Хмельниччині? Навчає української по-новому. Як вчителька з обласного центру навчає учнів за допомогою новітніх технологій. Чергова п'ятниця зібралася на майданчику біля дитячого світу. Привернути увагу світової спільноти і е, тих організацій, які давали обіцянки і зобов'язання брали на себе про дотримання конвенції Женевської. І е, сьогодні ми знову зібралися, щоб підтримати родини військовополонених і згадати тих, хто віддав своє життя, виборюючи нашу з вами незалежність.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 Станом на 30 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 59 тисяч російських військових. Противник втратив 2338 танків та 4932 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 1391 артилерійську систему, 333 реактивних систем залпового вогню та 176 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 264 літаки, Чотири безпілотних літальних апаратів та 225 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 одиниць, спеціальної техніки – 131 одиниця. За 219 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Оксана Білогурова, мама двох дітей, старшій доньці – 11 років, молодшій – 3 місяці. Сьогодні на прийом до педіатра прийшла з меншою донькою. Каже, старшу вакцинувати не буде. У дитини є проблеми з печінкою, а коли є проблеми з печінкою, так як я знаю, що вакцини не можна робити, то я проти вакцин. Ось, як було десь, на плечко. Лікарка педіатрині Світлана Клопотовська каже, раніше дітей від ковіду вакцинували тільки за потреби. У нас були випадки, які робили до 12 бо не могли виїхати за кордон. Робили Pfizer, звичайно. 11-річна в мене була така дівчинка. А, до 12, а після 12-ти років, це що в нас дозволено Pfizer, звичайно, то ну, дуже мало дітей зробили. І це не є ж наказово, я маю на увазі, що обов'язково. Це тільки по необхідності, по бажанню батьків. Зараз дітей вакцинуватимуть за згодою батьків або опікунів. Вакцинація буде проводитися з 5-річного віку діткам. Вакцини поки що ще немає. От, це буде е, дитяча вакцина і доза там е, Вакцини буде в кілька разів менша як доросла. Ось а ну наскільки батьки готові на вакцинацію, сказати важко. У пункті щеплень від ковіду хмельничанка Валентина Коморницька каже, зробила третє бустерне щеплення вакциною Коронавак. Перші дві я колола Файзера в Києві бо в мене там дочка, я там в няньках була, а це зараз от, немає Файзера, то я вколола, щоб вже не ходити сюди. Наразі, каже медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич, виділені дози вакцин використовують швидше. Якщо ми обслуговуємо більше 150 тисяч населення, плюс ще внутрішнє переміщення, особи, нам дали 600 доз вакцини і, на жаль, ми вже всю використали за три дні. І, і на даний час нас вакцини Файзер немає, є тільки вакцина Коронава. Так. Звернення батьків з п'ятирічного віку є, але вони поодинокі, але ми також очікуємо вакцину спеціально для дітей, тому що там дозування буде трошки інше, ніж у дорослих. За даними штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій при Хмельницькій облдержадміністрації, в області щеплено від COVID-19 двома дозами 644 дитини віком від 12 до 15 років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Учителька української мови та літератури Хмельницької гімназії номер 2 Тетяна Івасюк пояснює семикласникам тему «Способи дії слів». Використала відео на уроці «Танок на майдані Конго» та Світлана Ройсь, які зняли таку пісню-пораду для тих, хто спускається в укриття. От нехай це буде тільки на уроці використано. От, там ми шукали дієслова, тому що, як показує практика, дієслова можна знайти у будь-якій пісні, але краще знаходити те, що зараз якби, підійде під тему навколишнього світу. На уроках Тетяна Івасьок використовує різні форми та методи навчання. Каже, робить це для того, аби зацікавити учнів. Зліки розрізані. Щупаємо умовний спосіб, чим він відрізняється, його ознаки. О, правильно, вказуємо. Щоб вгодав, І готуємо телефон. Всі мають бути одночасно, почнемо разом. Відправляємо дієслово в парну колонку за трьома способами, які ми розбирали. На минулих уроках і сьогодні вони заходили, виконували вправи інтерактивні через QR-код. Це можна показувати на дошці, якщо вона інтерактивна, можна через QR-код. Тобто тут вже можна задавати додому і е елементарно розрізати правила, е скласти як пазлики. Вони їх з їх з'єднують, і вже виходить в них загальна картинка. Там це може бути вправа, може бути правило. Сьогодні ми так правило вивчали і закріплювали власне. Учні Тетяни Івасюк про свою вчительку говорять так. Моя вчителька цікаво проводить уроки, не ставить дві. Тетяна Миколаївна дуже творча людина, любить читати книжки і взагалі з нею приємно проводити уроки. Вона розуміє нас та дуже круто викладає українську мову. Знаннями Тетяна Івасюк ділиться не лише з учнями, а й з іншими педагогами. «У нашій школі є класи, які працюють за науковим проєктом «Інтелект України». І, зокрема, Тетяна Миколаївна, починаючи роботу в цьому проєкті, також стала тренером». Цього року Тетяну Івасюк відзначили премією Хмельницького міського голови. Говорить, таку нагороду вже отримувала в 2018 році за друге місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Учитель року». У цьому році ми отримали премію з ученицею за участь у всеукраїнському марафоні з української мови, який був організований Інститутом модернізації з міста освіти. От, і, власне, 37 тисяч учасників було зі сієї України і дві, більше там, 2900 учасників отримали призові місця. Тобто ми входимо в оцю, з 37 тисяч в оцю майже 3000 тисячі учасників. Учениця ж Тетяни Івасюк, 12-річна Олександра Савіцька, премію міського голови отримує вперше, а участь у різноманітних конкурсах і марафонах, розповіла, бере постійно. Зокрема, в Переможному виконувала комплекс вправ. Були декілька етапів, був текст, була граматика, було слово. Коли я проходила певні тести, скидала всі ці результати. Тетяна Івасюк говорить, на досягнутих результатах не зупиниться, бо того вимагає професія. Зараз ми маємо тримати наш освітній фронт і рухатися тільки вперед, і пам'ятати, що ми маємо змогу навчати. Навіть в таких змішаних умовах, але маємо змогу навчати, і діти мають змогу навчатися. Тому тільки вперед, тільки до нових вершин, нових перемог. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.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 До змін до дитячого чогось, до думок їхніх уперше за за за складом учасників, за тривалістю дії, за за природою юридичного обов'язку і за розподілом прав і обов'язків між Загалом я, наприклад, дотримуюсь тих поглядів, що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 багато матеріалу по патріотичному вихованню, він може, тільки, він може також і шкодити. Тому, я думаю, що це має бути також, воно має бути дозованим. Чи є от те, що нав нав на в'язування патріотизму не тастило виховання Ну Я навіть не знаю, чи там в них є виховання патріотизму, чи в них є виховання якоїсь такої... Е